سلامي يا تاج الشرف ذا يعصيك، يا درع وافي في جميع المهمة، يا من براس المجد شيّت لك وفي صفحة التاريخ وفي صفحة التاريخ لك ذكر وصفات. ثمانية سبعة لك ذكر أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00966505587 صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة. يا تاج الشرف بايع الصيت يا درع وافيزي جميعا أنا كل ما عن طيب اخلاقك وطبع وصفات تبقى حروف الشعر ناقص ولو وفيث حقك ولو نكتب دواوين وابيات واذكروا بمحمد العز والصيد اللي لهم في المجد اعلى المقامات ابو علي فخر كل ما جيت يا سيف محمد الحبيب أنا كل ما حكيت عن طيب أخلاقك وطباع وصفات تبقى حروف الشعر ناقص ولو فيت حقك ولو نكتب دواوين وابيات أبو محمد العز والصيد اللي لهم في المجد أعلى المقامات ابو يا فخر كل ما جيت يا I've ترقبوا الجديد والحصري في عالم